Hmm. Co to tady… Proč je to takový nepořádek? Co to tady zkoušíš? No, slyšela jsem, že vajíčko má tak pevnou skořápku, že se nedá rozmáčknout. Ale nějak se mi to nedáří. Tak když se tak na tebe koukám, tak asi vím proč. A řekneš mi to? Jasně. Tak za prvé si budeš muset sundat ty prstínky. za druhé musíš kontrolovat, jestli je vajíčko naprosto neporušené a za třetí budeš muset na vajíčko tlačit rovnoměrně po celém povrchu. Ju, ono to funguje? Jak vidíš, tak ano. Skořápka vajíčka je totiž poměrně odolná proti působení vnějších sil, ale jen pokud působí rovnoměrně. Za to může vypouklý tvar vajíčka. Při působení na jedno místo vajíčko rozbiješ snadno. Hele, a proč se vajíčka vždycky rozklepávají po stranách a ne na špičkách? Špičky vajíčka jsou vypouklější a tím odolnější. A představ si, že vypouklý tvar používáme poměrně často i v praxi. A kde? No, hlavně ve stavebnictví. Oblouk byl ve stavebnictví využíván už od starověku a využíváme ho dodnes, napadá tě jak? Třeba mosty přes řeku? No a nejen přes řeku. Už ve starém Římě byly pomocí oblouku stavěny akvadukty. Tvar oblouku mají klenby ve starých domech a chrámech, stěny tunelů a tak dále. No jasně, teď se mi to vybavilo. No a to ještě není všechno, pokud se na takovou klenbu postaví. Počkej, to můžu. No jasně. tak. Pojď se mnou, já ti to ukážu, pak ti to dopovím. Tady jeden takový oblouk máš, tak ho zkus. No tak to jsem nečekala tohleto. No, takže abych to dopověděla. Tím, že si na takovou klenbu stoupneš, ji vlastně zpevníš. Aha. No a jak by to bylo? Kdybych se neprošla po mostě do tvaru oblouku, ale po rovném mostě? Tak tady by vznikl jiný typ deformace. Zatímco u oblouku jde o tlakové namáhání, v případě rovného mostu jde o deformaci ohybem. Předpokládám, že oblouky určitě pevnější. Ano. A to je hlavně tím, že kostky, které jsou v oblouku, se navzájem podpírají. Pokud zatlačím na horní kostku, tlačím mi sice směrem dolů, ale kostka tlačí i na sousední kostky. Ty ji vytváří zábranu a tak nepropadne. A ty kostky tlačí na další kostky. A celý oblouk se tlakem zpevní. Přesně tak. A v případě rovného mostu jsou podepřeny pouze okraje, takže střed se při namáhání prohýba. A ještě mi svítla jedna věc. Jaká? Poznáváš tohle? Hl, další oblouk. I když je žárovka neuvěřitelně křehká, je také neuvěřitelně pevná. V některých žárovkách totiž není skoro žádný vzduch. A zvenčí na ně tedy působí vzduch takovým tlakem, jako je hmotnost jednoho dospělého člověka. Říkáš hmotnost člověka, jo? A jo, já jsem zase působila nerovnoměrně. To je jako s tím vejcem. No, a mám požárovce.